شركة الهواري للمقاولات والديكور دلوقتي بقى تشطيب وجهات المنزل والبلل في مصر ممكن يتعمل بأشكال جذابة اللي هتميز بيها شكل واجهه بيتك وتعبر بيها عن ذوقك وشخصيتك شركة الهواري هتنفذ لك ده بالحجر الهاشمي والفرعوني اللي بيتميز بصلابته وتحمله لعوامل الجو والرطوبة وما بيتأثرش بالمية والأتربة وكمان بيكون سهل في التنظيف الحجر الهاشمي أنواعه كتير وكلها متوفرة عندنا حجر هاشمي هيسم حجر هاشمي وش جبل حجر هاشمي ناعم وفي كمان حجر فرعوني هيتم التركيب سواء الحجر الهاشمي أو الفرعوني بأفضل وأحسن أساليب التركيب الحديث وبتصميمات جذابه وكمان متوفر عندنا احجار للديكورات الداخلية حجر مايكا حجر رملي واحجار رخامية بانواعها مصري ومستورد شركة الهواري الاسعار عندها دايما بتكون مميزه تقدر تطلبنا من